مزے دار پر بہت ہی ٹھنڈے ہر چونک چبلے آڈر تو دیسی کخنی لگی ہے مارے تو مارے بندے بھی دو کپ كخنی دو ابلے آڈے كا بندہ كر جایا كے بیوی رہا ہو سڑتا مڑ